Halo, slyšíte nás? Slyšíte nás? Tady policie. Máme se něco stalo? A teď ležíte na zemi. Chcete nějak pomoct? Jo, tak já se zkusím dostat přes okno a otevřu kolegovi, aby mi pomohl, jo? to na si šla na rameno? No, jo. Čekej. Ty to, tak jsem tady jo. Jdu vám pomoct. To mi běžíš tak z druhé strany. Tak jsem tady, jste v pořádku jinak. Počkejte, já kolegovi otevřu. Běžíš z druhé strany. Teďka vám pomůžu, počkejte. Teďka vás něco bolí v současné chvíli? Ne. Pojďte. Jak se cítíte? Dobrý. Dobrý? Dobrý. Dobrý.